Ráno vylecím ja z domu Kráčam opatrne patrím na nahodu V tom šem krakov za šuštieľo Cožka stámať zvile celom Mali dzeď do hodu V tom šem krakov za šuštieľo Cožka stámať mali dzeď do nánošenom šia hodu na mne infarktové stavy Či to je prizrak či mi od večera baby. Kým ja naráchoval jeden, dva, tri, tri, šbyt zedol, na mne patrí, ozval loše, nemáš cigarety. Kým ja naráchoval jeden, dva, tri, šbyt zedel na mne patrí, ozval loše, nemáš cigarety. Bode tu deň u spolkara rád dával Borovička to je jeho obcalej kačmení tá neho, ale kadzi chodzu Borgy zanechával. Borovička to je jeho v celej kačmení tá neho, ale kadzi chodzu Borgy zanechával. Keď do to je kapacita, Keď hoď nikda šemene dašemene opýta, Príbehy vojny starodávne a zažitky legendárne, ale za každým im unikne pointa. Príbehy vojny starodávne a zažitky legendárne, ale za každým unikne pointa. Čiri deti, ale ani jedno jeho, keď šedr v žena bola u palého. Dedo, fairy, flyer, iny, všetko z nás zostal barčiny, do zadku štúri na rašieckých frajeroch. Dedo, fairy, flyer, iny, všetko z nás barčiny, do zadku štúri na rašieckých do Feriku spie a to je chyba. Že na už nevožka a kazdy mu chýba. Že by nemusel len že by málo kto navárit, ale všetko tak klienta, tým mu tak treba. Že by nemusel len že by málo kto navárit, ale kto tak klienta, mu tak treba. Že by nemusel len faleť, že by málo kto navárit, ale to tak Miss Cool